Kæru vinnir, heimsforeldrar og aðrir sem hafa stutt í UNICEF á árinu. Þvílíkt ár sem við skiljum á baki. Útbreiðsla COVID-19 setti líf allra jarðabúa í uppnám og ára tuga árangur af þróunarsamvönnu í hættu. Þrátt fyrir að sjúkdómurinn leggist blessunlega ekki þungt á börn, þá er ljóst að þau bera kostnaðinn af viðbröðum heimsins til að stöðva farsóttina. Tug miljóni barna að ekki skila sér aftur í skóla eftir lokanir vorsins. Reglubundnar bólusetningarherferðir voru stöðvaðar og fá og varnæring hefur aukist til muna um allan heim. Það er engin í heiminum jafn öflugur í bólusetningum og UNICEF. Því hefur stopninin tekið að sér lykil hlutverk við að tryggja að allir hafi jafnan aðgang á bóluefnum gegn COVID-19 á næsta ári. Heimsforeldra UNICEF hafa aldrei skipt meira máli. Saman sýnum við verki að margt smátt gerir eitt stórt. Með tæpilega 27.000 heimsforeldra hefur Litla Ísland slagkraft á heimsvísu í þáu barna. Hver bólusetning og hver kennslustund skipti máli í lífi barns. Sömu leiðis skiftir hvert framlag, hvers heimsforeldris sköpum. Við skulum horfa keik til verkefna komandi árs. Því áskorunum félast tækifæri til að tryggja betri heim fyrir börn. Gleðilegt nýtt ár.